مرحبا في قدوم نواف النجم الجديد، نور الكون بك وانت القمر والهلال، السعادة في قدومك لنا تفتدي، نوف أجمل هدية من عظيم الجلال، يصلحك وخال شاركونا الاحبه والبساط احمدي ليل الجيد فرحتنا تفوق الخيال غردي يا بلابل بالفرح وانشدي شوفكم زاد فرحتنا على كل حال تاني برقى القصيد اللي حداني حدي حسني تبتدي نوى في الهديه من عظيم الجلال ابنك يا ابو نوى في الليلة نبتدي اسمي فيصل المعاني ما عليها جدا شاركونا لحبة والبساطة أحمدي ليلة جيدة كل <تصفيق> هلا يا, هلا <تصفيق> يا, <في> <تصفيق> يا هلا يا هلا يا شب في قلبي والنواي هلا <تصفيق> يا هلا يا